اهلا وسهلا بيكم وهنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو ازاي انت تقدري تعرفي ان التبويض عندك بيحصل بشكل منتظم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء والتوليد وعلاج تأخر حمل في القصر العين بداية احنا عندنا خمس علامات اذا موجودين في اي واحدة تقدر تعرف ان التبويض عندها بيحصل بشكل منتظم وبيحصل كل شهر وتقريبا في نفس الميعاد. اول علامه هنتكلم عنها هو عدد ايام الدوره وكميتها. المفروض ان الدوره تقعد حوالي من ثلاث لسبع ايام وان كميه الدم اللي بينزل خلال الدوره الشهريه حوالي 80 مللي. عشان نقدر نقرب الكميه ديت او نقدرها احنا فاحنا بنقول ان تقريبا هنغير الباد من مره لثلاث مرات خلال اليوم أثناء نزول الدورة تاني علامة هنتكلم عنها ودي الأهم على الإطلاق وهو انتظام معاد الدورة الشهرية المعاد المثالي للدورة الشهرية هو في اليوم 28 من الدورة وده طبعا بنحسبه من أول يوم نزلت فيه الدورة اللي قبلها طيب هل المعاد ده ثابت يعني؟ لو انا يا دكتور الدورة بتاعتي قدمت يومين ثلاثة ايام او اخرت يومين ثلاثة ايام عن الميعاد اللي انا متوقعة هل كده يكون معادها طبيعي وهل حصل عندي تبويض في الشهر ده ولا لا الإجابة هي نعم احنا معانا رينج حوالي سبع ايام من رقم 28 دوت باختصار الرينج اللي ممكن تنزل فيه الدوره الشهريه هو من 21 يوم لحد 35 يوم، الايام ديت بتتحسب كلها من اول يوم جت فيه الدوره اللي فاتت. تالت حاجه هنتكلم عنها ان بعض البنات بيحسوا بزياده في الافرازات المهبليه وقت التبويض، الافرازات دي بتكون شفافه معهاش اي اعراض التهاب ودي بتحصل مع التبويض نفسه. ممكن كمان يجي لهم الم في الحوض اثناء ايام التبويض. ده بيكون تقريبا في نص الشهر يعني بعد حوالي 14 يوم من أول يوم نزلت فيه الدورة الشهرية كمان هنقول معلومة كويسة ان الوجع والألم اللي بيجي أول يومين ثلاثة من نزول الدورة الشهرية ده كمان علامة من علامات ان التبويض عندك بيحصل بشكل منتظم كمان درجة حرارة الجسم بترتفع في النص التاني من الشهر حوالي نص درجة مئوية. بعض البنات بيحسوا الحكاية ديت وممكن كمان يشتكوا من ان في ألم في السادي قبل الدورة بأيام الأعراض دي كلها بتحصل بسبب إفراز هرمون البروجستيرون وده اللي بيطلع بعد حدوث التبويض وقبل ما الدورة تنزل الهرمون ده بينزل مستواه في الجسم وبالتالي هو اللي بيعمل ألم السادي إذا عندك العلامات دي يعرف ان التبويض عندك بيحصل بشكل منتظم وان الهرمونات كمان بتكون مستوياتها طبيعية في الجسم اشكركم واتمنى انكم استفدتم معنا